مرحبا عد ما سالت وما هالقيم مرحبا نوركم غطى المكان وملاه بالبدايه باسم رب العباد الكريم واحد من كل خلقه دمت طلب رضا مرحبا عد ما وما مرحبا يا هلا تمحي بهم الصميم كل غريب قدر جيته من غلا مرحبا بلا سند وما هل مرحبا نوركم غطى المكان وملا يالله انك توفق زين